Жителька села Галицинове Ольга Іванівна розповідає, до початку повномасштабної війни займалася підприємницькою діяльністю. 24 лютого 2022 року роботу довелось поставити на паузу. «Був перше, що страх, а вдруг завтра нічого не буде. Десь була чверть населення залишалося в селі, а то всі поїхали, бо дітей дуже багато малих». З початком повномасштабної війни з не виїжджала. Так само, як і її одна сельчанка Світлана. Уже трошки менше стало гуманітарки. Тобто, ну, ми ж вже ми, ми розуміємо, що этот, Херсон їм туди нужні чиммати. Ми вже якось можемо. Ну погано, що не залишилися без роботи. Жінки прийшли за гуманітарною допомогою від «Волт Central Kitchen. Сформувати списки жителів села волонтерам допомогли відповідальність числа місцевих. Наталія – одна з них. Каже, видають продуктові набори всім, але в пріоритеті пенсіонери, малозабезпечені, багатодітні та ВПО. «У нас є і паспортні дані, і ідентифікаційний код. Ну, що, які документи в нас волонтери запрашують, ми їм ці всі, всі документи даємо». Волонтер Олексій в команді World Central Kitchen з квітня говорить, розвозять гумдопомогу майже кожного дня. Привезли з собою 615 продуктових наборів. Це більше 6 тонн продуктів. Видаємо людям в руки за наявності документів, розписалися, отримали пакет, один на двір даємо. Залишаємо кожні два тижні і їздимо вже, мабуть, з літа, це точно». За поїздку видали більше півтисячі продуктових наборів. Пакунки, які залишилися, волонтери планують повести разом з новою партією в інші населені пункти Миколаївської та Херсонської областей, які постраждали внаслідок повномасштабної війни. Зокрема, на черзі – жителі полігону та Котляревого. Назар Ірбаняк, Суспільне новини, Миколаївщина.